أنا إنسان الحمد لله مستقيم ولا أزكي نفسي ولكن عندما أرى النساء أميل إليهن ببصري وليس مستمرا وبعد ذلك النظر أتبعها بالاستغفار والصلاة وأندم ولكن سريعا ما أرجع للنظر مرة ثانية علما بأنني لا أذني ولا أنجزنة عليك يا عبد الله أن تكون فرصا ما وأن تجتهل في أرض لأن الله يقول لي وينابوظه من أبصاري أنت مأمور في أرض الأبصار والحرص ان صلى الله عليه وسلم سئل عن النظر فجأه قال لك الأولى وليس لك الأخرى قال اصف بصرك فإذا ابتلي بالنظر فليصف بصرك ولا يتبع النظرة النظرة هذا لا يجوز ولو كنت تشتغل بعد ذلك ليس لك أن تفعل النظرة النظرة بل عليك أن تغض بصرك وتعرض عن ما تبتلاب من النساء إعراض المؤمن الذي يخاف الله عز وجل وأنك تستغرب بعد هذا هذا عمل صالح طيب واجب عليك لكن عليك قبل هذا ان عن المعصيه وان تبتعد عن المعصيه اولا قبل ان, أن تقع وعليك ان تغض بصرك وتصرف بصرك وتحذر شر النظرات فكم من نظرها عقب وكان من نظرة عاقبت حشرات والعياذ بالله وكم من نظرة عاقبت شرا عظيما وفسادا كبيرا نسأل الله العافية <تصفيق> سؤال خط لعلنا نكتفي بهذا القدر اتفاقنا على اصحاب الاعذار وانتظارا صلاة الجنازه وفق الله الجميع الله وسلم